Серію плакатів, карикатур на Путіна та весь русський мір написав городоцький художник Петровий талюк. Писав, розповідає, акриловими фарбами на дерево-волокнистих плитах з наклеєним полотном. Працював, каже, кілька місяців, бо плакати великих розмірів – метр на 80 сантиметрів та 60 сантиметрів на 40. Це розповідає розміри мішени для стрільби і зовсім не випадково. Такий випадок стався. Я до цього пір в під час стрільби хлопці стріляли по мішельних, ну, дехто промазував, дехто попадав. Я туди кажу, чому так погано стріляють? От, якби Путін там був, ми попали. Ну, шуття взяв фломастер і намалював голову Путіна. І досить непогані результати хлопці показали, чи це Етрин Дін згуляв. Чи просто за злості. Перший плакат, який я написав, то я на ньому якраз зобразив казку солдата Георгий студента на тій касі, голову Путіна, який в крулі. Ну і голов миру пролітаючи, помічає. За його словами, плакат наразі найкраще передає його емоційний стан, яскраво виражає злість, ненависть до ворога, який вбиває українців та нищить українські міста і села. Відповідні назви робіт, каже автор, «Хата для ката», «Ката за та інші. Плакати, розповідає автор, не новий для нього жанр. Не раз запитують, чому я перейшов на жанр плаката. Діло в тому, що моя спеціальність у 1975 році яку я здобув, це художник-оформлювач. Майже до 2003 року я працював як художник-оформлювач. До виставки, присвячені річниці розстрілу героїв Майдану, художник написав шість плакатів. Загальна виставка, в даний момент експонується фортеця «Заусталь», фотографії героїв, будуть мої плакати. Хочу, щоб приєдналися діти з художньої школи, з загальноосвітних шкіл, свої плакати, я їм порождавав листки ДВП ламіновані, діти вже творять, ну, подивимося, що принесуть. Виставку планують відкрити 14 лютого в Городоцькому краєзнавчому музеї. Світлана Поробок, Суспільне новини, Хмельниччина.